Служба безпеки системно викриває та притягує до відповідальності учасників терористичних організацій ЛДНР, які воювали проти України. Контрозвідники Служби безпеки України встановили чергову публічницю терористів. В нею виявилась мешканка Луганщини, яка у 2015 році приєдналась до лав терористичного групування. Там у складі мінометного взводу вона була навідницею та під керівництвом ватажків терористів брала активну участь у Збройному опорі силам Зеленого су на лінії розмежування. Крім того, до її обов'язків входило проведення навчань особового складу терористичної організації ЛНР з бойової, вогневої, тактичної і спеціальної, саперної та снайперської підготовок. За виконання поставлених завдань вона отримала звання старший лейтенант. Нині зловмисниця переховується від правосуддя на тимчасово окуповані території. Наразі слідчими СБУ, учасниці незаконного збройного формування повідомлено про підозру за частиною 1 статті 258 прим 3, тобто за створення терористичної групи чи терористичної організації. Заходи з викриття зловмисниці здійснювали контррозвідники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури